التارقية مبروك يا نسل الحرار مبروك يا اللي معتلي قدر مقام اسمك يا عزي دائما اسماء الكبار يا خالد المقدام في كبار المال يا اللي معتلي قدرو ومقر ولويني أبو خالد بيدي القرا الاخلف جميع شروط وبنود النظام مراكي إلا واحد شبابنا كف وين الناس يلقانا حزا وللفز أبو خالد ابيات الحشا آه افعالك دائما وضح من شمس انها هم الاقتنا ولا والاحترام يوم الحرايب تلتهب نار وشرى عتبان دايم صيتكم فوق الغمام والخاتم صلوا عند ما غرد على الرسول المصطفى مسك الختام الترقيه مبروك يا نسل الحرام مبروك الطحة على الحجاب أفعالك دائما وضح من شمس النار أما لا اكتنف ولا احترام يوم الحرائب تلتهب نار وشارع عتبان دايم صيتكم فوق الغمام والخاتم صار وعددي ما غرد وطاب